جی یہاں پر صدیاں گزر جاتی ہیں سال گزر جاتے ہیں عیدیں شبراتے خوشی غمی گزر جاتی ہے دیوار کے ساتھ دیوار ہے ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ایک باپ کی اولاد ہے لیکن بولتے نہیں ہیں کیا ہے جی تھوڑا سا مسئلہ کیا ہوا جی اس نے دیوار بناتے وقت دیوار تھوڑی سی میری سائڈ پہ کی میں نے بولا یار دیوار سیدھی کر اس نے نہیں کی لڑائی ہو اس کے بچے نے میرے سے بدتمیزی کی معافی نہیں مانگی لڑائی ہو گئی اور چوتھے پنڈ سے اٹھ کے آنے والا بندہ عیدیں بھی مل رہا ہے شبراتے بھی مل رہے ہیں شادیوں پہ بھی آ رہا ہے غمیوں پہ بھی آ رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ میرا منھ بھولا بھائی اتنا رشتے اتنا خون سفید ہو گئے کہ یار سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے کیا مانگتے ہیں بھائی کیا چاہتے ہیں ہم سے بھائی بھائیوں کا بازو ہوتے ہیں سہارا ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے ناراض بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں کافی چلے گئے ہیں چلے بھی جانا ہے کوئی ناراض ہو کے گئے کوئی راضی ہو کے گئے انہوں نے اپنا رب راضی کر لیا کوئی رب کو ناراض کر لے چلے تو سب کا پھر بہنوں کا بھی معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے پچھلے جمعے بھی یہ کہہ رہا تھا کتنا بندے ہیں یار بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنا بندے ہیں جو بہنوں کے حق کی زمین کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں جی بہن کو بلاتے ہیں نا گھر تو اس کو صرف اور صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ بہن تم نے کیا کرنا ہے زمین دیں گے تو تیرے جتنا بھی ہیں وہ سارے لے جائیں گے ہمیں تو نہیں ملے گی تو زمین چھوڑ دے بہن پتہ کیا کہتی ہے کہ میرا ویر میرا ویر زمین تو رکھ لے پیسہ بھی تو رکھ لے سب کچھ تو رکھ لے لیکن ایک بھائی کا پیار دے دے مجھے بس اور نہیں مجھے کچھ چاہیے بہن اور کیا مانگ دیا بھائی سے اٹھا کے لے جاتی ہے گھر سے کچھ نہیں وہ تو کہتی ہے کہ بھائی کا پیار ملے ویر کا پیار ملے ہم صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ جب بھی ملے نا ہنسی خوشی ملے اور بہن ہی ایک ایسی ہستی ہے اس دنیا میں جو صرف اور صرف اپنے بھائی کے لیے ٹوٹ ٹوٹ کر دعائیں کرتی ہے تہجد کے وقت اٹھ کے دعائیں کرتی ہے کہ اللہ میرے میرے حصے کی خوشیاں بھی میرے ویر کو لگا دینا میرے بھائی کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو میرا بھائی کبھی دنیا کے کسی غم میں منہ نہ ہو اس کو کبھی کوئی ٹینشن نہ ہو اور ہم حضرت جی تھوڑے سے پیسوں کی خاطر یا زمین کے ایک ٹکڑے کی خاطر بہنوں سے لڑائیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور غریب بہن بھائیوں تو ہم ان کو منہ ہی نہیں لگاتے ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں ان کو بلاتے بھی نہیں ہیں جی کیا مانگتے ہیں لڑائیاں چھوٹی چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہوئی اور باتیں قتل تک پہنچ جاتی ہیں بندہ بسترے مرگ پر پڑا ہوتا ہے اور پوچھ رہا ہوتا ہے یار میرا بھائی نہیں آیا مجھے ملنے سانسیں آخری چل رہی ہیں بھائی کی انتظار میں ہے کہ بھائی آ جائے اس کو مل لو میں لیکن بھائی انا اور تکبر کی دیوار کے پیچھے بندہ بیٹھا ہے کہ میں کیوں جاؤں جانے والا تو چلا گیا تو نے کیا حاصل کیا ہے لڑائی لے کے کیا حاصل کیا ہم جیت گئے ہمارا تکبر بھی جیت گیا غرور بھی جیت گیا انا بھی جیت گئی ہار کس کی ہوئی ایک بھائی کی ہوئی ہار کس کی ہوئی ایک بہن کی ہوئی بھائی یہ انسان جتنا مرضی کٹھا کر لے جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا کر لے حقیقت یہ ہے حقیقت ہر بندے کی یہ ہے کہ جب وہ مرے گا نا اس کے کپڑے بھی پھاڑ کے اتارے جائیں حقیقت یہ ہے کہ جب مرے گا تو اس کو خود پہ اختیار ہی نہیں ہوگا حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بندے کو اپنی زندگی اور موت پہ اختیار ہے ہی نہیں کہ میں یہاں تک زندہ رہوں گا اب میں مروں گا کسی کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ قبر میں جاتے ہوئے میرے ساتھ معاملات اچھے ہوں کسی کو یہ اختیار نہیں حضرت جی میں تو دعا کرتا ہوں کہ رب تعلیٰ قبر بھی نصیب فرما دے ہوتا تو یہ ہے کہ قبر بھی میسر نہیں آتے چیتھڑے ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں لاش ہی نہیں ملتی سنگیو دعا کرو کہ رب تعالیٰ قبر بھی نصیب فرما دے دعا کیا کرو کہ رب تعالیٰ معاملات بھی اچھے فرما دے دعا کیا کرو کہ رب تعالیٰ ہمیں وہ بندہ بنا دے کہ جیسے وہ چاہتا ہے اور اس کا رسول چاہتا ہے ناراض نہ کرنا کسی کو پریشان نہ کرنا کسی کو کوئی تمہارا نام لیتے ہوئے رونے نہ لگ جائے رب کی بار گاہ میں تو پکڑے جاؤ گے اگر کوئی بندہ اپنی بہن بھائی سے ناراض بیٹھا ہوا تو اس جمعہ کے صدقہ سے اس جمعہ کی برکت سے اس خوشی میں اس رمضان المبارک کی خوشی میں صلاح کر لو یار اور اپنی بہنوں کو عیدیں بھی دینا اپنی بہنوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنا آپ چھوٹی سی بھی عید بنا کے جائیں گے نا بدلے میں آپ کی بہن کتنا خوش ہوگی یہ آپ جب جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا میں تو دیکھ چکا ہوں لیکن بتانے سے نہیں پتا چلے گا جب آپ پہنچیں گے جب آپ جا کے ان کو ملیں گے ان کے سامنے ہوں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خوشی کا عالم کیا ہے کہ یار ہماری بہن اتنا خوش ہو گئی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ میرا بھائی آج میرے گھر آیا ہے عید والے دن مجھے عید دینے آیا ہے کوشش کرتی ہے کہ پورا محلہ میں اکٹھا کروں اور سب کو بتاؤں کہ آج میرا بھائی مجھے عید دے کے جا رہا ہے اور کوشش کرتی ہے میں سب کو دکھاؤں اور کچھ ایسی بھی ہیں بیچاری دروازہ تکتی رہتی ہے کہ میرا بھائی آئے گا مجھ سے ملے گا عید کی خوشیاں بانٹے گا لیکن ہم اپنے تکبر اور غرور اور انا میں جو ہے نا قید ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں جانا ہم نے نہیں کچھ کرنا اس نے غلطی بہت کیا یار اس نے غلط کیا تو معاف کر دے نہیں برداشت باہر ہوگی بات بھائی برداشت ہی وہ بات کرنی پڑتی ہے جو باہر ہو جائے برداشت ہی اس بات کو کرنا پڑتا ہے جو بندے سے صحیح نہ جائے غلط بات کو ہی تو برداشت کرنا پڑتا ہے صحیح بات کو کون برداشت کرتا ہے صحیح تو پہلے ہی صحیح ہے برداشت تو غلط بات کو کرنا پڑتا ہے برداشت تو اس چیز کو کرنا پڑتا ہے جو ہماری طبیعت پر بوجھ گزرے ناگوار گزرے یار اس نے میری طبیعت کے خلاف بات کی ہے برداشت تو اس کو کرنا پڑتا ہے اپنے اندر برداشت پیدا کریں اپنے اندر صبر پیدا کریں صبر کرنا اس کے بدلے میں رابطہ کی ذات کیوں ملتی ہے کیوں رابطہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں وجہ یہ ہے کہ صبر کرنا ہی بڑا مشکل ہے صبر کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے اور جو صبر کرتا گیا رابطہ فرماتا ہے انََ اللہ مع صابری وبشرِ صابری جو بندہ صبر کرتا ہے رابطہ اس کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے اس کو خوشخبری ہے اس کو بشارتیں ہیں پتنی جس کے ساتھ رب تلا ہو جائے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے